بسم اللہ الرحمٰن الرّحیم نحمد اعلیٰ رسول کریم جی احباب گرامی آج ہمارا یہ ترجمت القرآن ٹریننگ کا تیسرا سبق ہے اور پچھلے سبق میں بھی ہم نے قرآن مجید کے متعلق کچھ ضروری معلومات پڑھی تھی لیکن ابھی اسی سبق کو آگے دہراتے ہوئے ہم آج تیسرا سبق پڑھیں گے قرآن مجید کے متعلق ضروری معلومات سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن مجید کی سات منزلیں ہیں اور اسی کے ساتھ قرآن مجید کے اندر کل تیس پارے ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور پانچ سو اٹھاون رخو ہیں چودہ سجدے ہیں اور ایک روایت کے مطابق پندرہ سجدے ہیں اور اس کی جو مکمل آیات ہیں چھ ہزار دو سو چھتیس آیات ہیں قرآن مجید کے جو تیس پارے ہیں اور اس کی سات منزلیں ہیں دیکھیں اس میں منزلوں میں کیا چیز ہے یہ یہ علماء نے سات منزلیں بنائی ہیں قرآن مجید کی تلاوت کی آسانی کے لیے تاکہ اس کی آسانی سے تلاوت کی جا سکے پہلی منزل جو بنائی ہے صورت فاتحہ سے لے کر صورت نساء تک اس منزل میں چار صورتیں ہیں دوسری منزل صورت معاہدہ سے لے کر صورت توبہ تک اس میں پانچ صورتیں ہیں اور تیسری منزل صورت یونس سے لے کر صورت ناحل تک اور اس میں سات صورتیں ہیں چوتھی منزل صورت بنی اسرائیل سے لے کر صورت الفرقان تک اس کے اندر نو سورتے ہیں اس چوتھی منزل میں نو سورتے ہیں پانچویں منزل صورت شعراء سے لے کر صورت یاسین تک اس کے اندر کل گیارہ صورتیں ہیں چھٹی منزل جو ہے یہ صورت صافات سے لے کر صورت حجرات تک ہے اور اس میں تیرہ صورتیں ہیں ساتویں منزل صورت قاف ہے صورت قاف سے لے کر صورت ناس تک ہے اس میں پینسٹھ صورتیں ہیں کیونکہ آخری پارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں صورتیں زیادہ ہیں تو اس وجہ سے اس منزل کے اندر سب سے زیادہ صورتیں ہیں باقی جو قرآن مجید کی تلاوت کا حجم ہے وہ تمام میں برابر ہے اب پہلی منزل آپ دیکھیں اس میں صورت فاتحہ سے صورت نصاں چار صورتیں ہیں کیونکہ یہ چار صورتیں صورت فاتحہ ہے صورت بقرہ ہے صورت عال عمران ہے صورت نصاح ہے یہ چار صورتیں ایک لمبی صورتیں ہیں تو اس وجہ سے یہاں سب سے کم صورتیں ہیں تو جو قرآن مجید کی قیات کا حجم وہ تمام میں تقریباً برابر ہے اس کے ساتھ آگے ہم نے کہا ہے رقو دیکھیں رقو جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم رقو کرتے تھے یہ وہ جگہ ہے اس لیے یہاں رقو کا نشان لگا دیا گیا ہے اور یہ رقو محض تسہیل قیرعت کے لیے ہے قرات کی قیرات کی آسانی کے لیے قرآن مجید میں کل رقو آٹھ سو ہیں اور رقو کی جو علامت ہوتی ہے وہ آئین کے ساتھ ہے یعنی جو اوپر صورت کے رکو ہیں اور نیچے جو ہیں وہ پارے کے رکو ہیں اور درمیان میں اس رقو کی آیات لکھی ہوتی ہیں آپ قرآن مجید کے آخر میں سائڈ پہ دیکھیں گے جہاں رکو ختم ہو رہا ہوگا وہاں آئین کے اوپر بھی لکھا ہوگا کچھ ایک یا دو یا تین اس طریقے سے اور آئین کے درمیان بھی کچھ گنتی ہوگی اور آئین کے نیچے بھی ہوگی جو آئین کے اوپر ہے وہ صورت کا رکو ہے کہ یعنی اس صورت میں پہلا رکو ہے یہ دوسرا ہے تیسرا ہے اور اسی طریقے سے اسی طریقے سے جو آئین کے نیچے لکھے ہوئے ہوں گے ایک یا دو یا چار تو وہ پارے کے رکو ہوں گے یعنی یہ اس پارے کا کتواں رقوع ہے پہلا رکو ہے چوتھا رکوع ہے پارے کا پانچواں رقوع ہے اور آئین کے درمیان میں جو گنتی ہوگی آ, وہ یہ ہوگا کہ اس رکو کے اندر آیات کتنی ہیں مثلاً تیس لکھی ہوئی ہے, اس رقوع کی آیات تیس ہے اس رقوع میں پندرہ لکھی ہوئی ہیں پندرہ آیات ہیں تو یہ چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہوں گی اور اس کے ساتھ آگے ہے حروف مقاعات دیکھیں لفظ مقطعات یہ قطع سے ہے اور قطع کے لغوی معنی ہے کاٹنے کے یا الگ الگ کرنے کے حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اور یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں اور اس میں دیکھیں حروف مقطعات جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ احباب کو یہ ذکر کیا تھا کہ کسی بھی لفظ کی آپ نے تعریف دیکھنی ہو تو اس کے لفظ میں غور کیا کرے جیسے یہاں مقطعات ہے اس میں قطع ہے قطع کا معنی کاٹنے کے ہے الگ الگ کرنے کے ہے کیونکہ یہ حروف بھی الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور یہ حروف مقطعات یہ ایک آیت کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی کل تعداد چودہ ہے اور چار صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات کے نام پر آئی ہیں صورت طحا صورت یاسین صورت قاف صورت سعاد یہ چار صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے نام حروف مقطعات کے نام پر رکھے گئے ہیں یہ 29 صورتوں میں آتے ہیں تو اس میں 29 صورتوں میں 27 صورتیں مکی ہیں اور دو صورتیں مدنی ہیں یعنی صورت بقرہ اور صورت آل عمران یہ مدنی ہیں اور باقی ستائیس صورتیں جو ہیں یہ صورت مکی ہیں ستائیس مکی صورتوں میں حروف مقطع آئے ہیں حروف مقطعات ہیں کون کون سے دیکھیں الیف لامیم الف لم سوت یہ حروف مقطعات ہیں اور اسی طرح حروف مقطعات کا ایک مجموعہ بھی ہے قاصہ ایک مجموعہ بھی ہے ناکاصہ آسل وکم حیہ طاہر ناکاسہ اصل وکم حیا کیا مطلب اس کا ناکا سا اسلقم حیا طاہد ناکا کا معنی یہ ہے کہ آپ کا شہد خراب ہو چکا ہے آپ اپنا صحیح شہد لے آئیں یہ حروف مقطع پھر اچھا اس حروف مقطعات میں ایک حرفی بھی ہیں دو حرفی بھی ہیں تین حرفی بھی ہیں چار حرفی اور پانچ حرفی یعنی ایک حرفی سے مراد جس میں ایک حرف مقطعات میں سے ایک ہوگا جیسے قوف نور یہ حروف مقطعات تو جیسے اور اسی طریقے سے دو حرفی جس میں دو حروف مقطعات آ رہے ہیں تین حرفی میں تین حرف مقطعات آئیں گے چار میں چار اور پانچ میں پانچ حروف مقطعات آئیں گے دیکھیں اس کے بعد آپ جب یہ اپنے طلباء کو پڑھا لیں تو ان سے کچھ سوالات کیجیے جو کچھ آپ نے پڑھایا ہے اپنی پڑھائی کے متعلق سوالات کیجیے کوشش کیجئے کہ آپ ان کے پانچ گروپ بنا لیں اور ان کو گروپوں کے ذمہ سپرد کریں مثلا ایک گروپ کے ذمہ آپ تعاوظ لگا دیں اور دوسرے گروپ کے ذمہ تشمیہ لگا دیں اور تیسرے گروپ کے ذمہ قرآن مجید کا لغوی مفہوم اور چوتھے کے ذریعے قرآن مجید کا اصطلاحی مفہوم اور پانچویں کے ذریعے حروف مقطعات ان کو کہیں کہ بھائی ان کے بارے میں جو جو پڑھا ہے آپ اس کا آپس میں تکرار کر لیں اس کی دہرائی کر لیں پھر ہر گروپ یہاں آ کر اس کو بیان کرے اور پھر کوئی گروپ اگر ان کے اس بیان کردہ کے متعلق مثلا گروپ اول نے آ کے تحظ کا مطلب بیان کیا تعوز پڑھ کے سنایا اور اس کا ترجمہ بیان کیا اور تحز کی فضیلت وغیرہ بیان کی تو دوسرا گروپ اس کے متعلق کسی قسم کا اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو اس کو سوال کا بھی موقع دیا جائے اسی طرح کوئی اور حروف مقطعات کے متعلق اگر کوئی گروپ آیا ہے تو وہ گروپ بھی اے اے اے کچھ بیان کرنا چاہتا ہے اور کچھ سوالات کرنا چاہتا ہے تو وہ سوالات کا ان کو موقع دیا دینا چاہیے اور اس طریقے سے فرمایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ سوالات جب ہوں گے تو کافی ساری باتیں مزید واضح ہو جائیں گی کوشش کیجئے کہ اب بچوں کو صحیح معنی سمجھانے کی اس طریقے سے سمجھائیں کہ ہمارے ان بچوں کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت پیدا ہو جائے اور قرآن مجید کا احترام پیدا ہو جائے یہاں ایک بات اکثر طلباء اور اکثر ٹیچر حضرات یہ بات پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں سکولوں میں وضو کا مسئلہ کیا ہے بچوں کو وضو ہم کیسے کرائیں سکولوں میں عام طور پر اتنی جگہ نہیں ہوتی ایک واش روم دو واش روم ہوتے ہیں ایک واش بیسن لگا ہوتا ہے ایک ٹوٹی لگی ہوتی ہے تو ایک کلاس کے اندر نائنتھ میں ٹینتھ میں چھٹی میں تقریباً سو کی قریب تعداد ہوتی ہے ہائی سکولوں میں کسی میں ایک سو بیس کسی میں ایک سو تیس سو بھی تعداد ہوتی ہے تو کیا صورت کی جائے اس میں دیکھیں وضو کے صورت میں جو نابالغ بچے ہیں ان کے وہ تو وضو کے مکلف مکلف نہیں ہیں البتہ ان کو عادت ڈالنے کے لیے ادباً اور احتراماً ادب سکھانے کے لیے ان کو بھی وضو کی ترغیب دی جائے لیکن جو بالغ بچے ہیں ان کے لیے قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا شرانجائز نہیں ہے ہاں البتہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے اسکول کے اندر جو ترجمت القرآن کا گھنٹا ہو ترجمت القرآن کا گھنٹہ آپ پہلا رکھیں اور بچوں کو پابند کریں کہ آپ جب گھر سے آئیں تو وضو کر کے آئیں ظاہر بات ہے کہ جب بچہ گھر سے آئے گا سب سے پہلے غسل کرے گا یونیفارم چینج کرے گا سوکس پہنے گا اور اس کے بعد بوٹ پہنے گا پھر آئے گا تو اس کے لیے اس وقت وضو کرنا آسان ہوگا اور وضو کر کے جب آئے گا تو قرآن مجید یہاں پڑھے گا پہلا گھنٹہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمام کے لیے وضو کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا سکولوں میں پہلا گھنٹہ ترجمت القرآن کا ہوگا تو ہمارا سارا دن برکت کے ساتھ گزرے گا اور اس کلاس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے برکت نازل ہوگی اور جو بچیاں ہیں دیکھیں بچیوں کے لیے یہ ہے کہ جو بالغ بچیاں ہیں ان کی جو ماہواری کی حالت ہے جو مینسز کی حالت ہے اس میں ان کا قرآن مجید پڑھنا یا قرآن مجید کو چھونا شرن جائز نہیں ہے کسی صورت میں ہاں البتہ فرمایا کہ وہ اس کا ترجمہ سنا سکتی ہیں قرآن مجید کا وائٹ بورڈ پر آ کر ترجمہ لکھ سکتی ہیں اردو زبان میں تو یہ جائز ہے لیکن جو عربی عبارت ہے قرآن مجید کی اس کو چھو بھی نہیں سکتی اور اس کو پڑھ بھی نہیں سکتی ایک طریقہ تو یہ ہے اگر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس بچے کا وضو ہو آپ اس کو کہیں کہ وائٹ بورڈ پر آ کر آپ قرآن مجید کی صورت لکھ دیں اور پھر اس کی تلاوت کر دیں پھر آپ باری باری بچوں کو بلائیں کہ آپ اس کا ترجمہ کریں تو وہ ساتھ زبانی ترجمہ کرتے جائیں یا وائٹ بورڈ پہ نیچے ترجمہ لکھتے جائیں اور پھر اس کے بعد ترجمہ اس کا سنائیں یہ ایک اس کا آسان طریقہ ہے یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیقت فرمائے جزاک اللہ